גיא שואל שאלה מעניינת. היי, אני לוחם בצהל וחוזר פעם בשבועיים הביתה. טעיתי עם הדבר הזה בשבילי, כי זה כן מעניין אותי, והייתי רוצה להתנסות, אך ישנם הרבה גומים שבגללם אינני יכול להשקיע בזה זמן. אשמח לשמוע מעלתכם בנוסף, גיא. היי, גיא. טוב, זו שאלה טובה, אבל קודם כל חשוב להבין ש... אמזון זה לא משחק ילדים, זה עסק. בסדר? זה מקצוע. Uh, ולהקים עסק זה ממש כמו להכין הוגה, בסדר? ואם אין לך את כל המרכיבים בהוגה, אין הוגה, בסדר? כמו שהוגה צריכה כמח, מים, סוכר, שמנת, ביצים ואם אין לך את אחד מהם אז אין לך הוגה, אז צריך זמן, כסף, רצון להצליח. אני מבין שיש חלק מהמרכיבים בהוגה, אבל אם אין לך את כל המרכיבים בהוגה, אז אני לא מציע לך לבוא ולהיכנס לתחום הזה בידיעה שאין לך את כל המרכיבים בהוגה. כי זה פשוט נידון לכישלון. עכשיו, אל תיתן לי להיות נביא הרע, או הבן אדם שאומר לך, אתה לא תצליח. אם אתה באמת באמת רוצה זה, כי רצון זה באמת מאוד מאוד חשוב, אתה תמצא מה לעשות כדי לגשר על הפעם, בסדר? ואם זה החלום שלך וזה משהו שאתה באמת רוצה, אתה תצליח. רק תשאל את עצמך כמה אתה מתעדף את זה וכמה אתה באמת רוצה שזה יצליח. ואני מבטיח לך שאת כל שאר המרכיבים בהוגה, אתה תמצא אותם. אז שיהיה בהצלחה. גם לכם יש שאלות בנושא אמזון, תרגיש חופשי לשאול אותם בתמובות פה מתחת הסרטון. ואנחנו כמובן נשמח לענות לכם על השאלה שלכם באופן ישיר בסיבוב